Bönnun er bara ekki hey, hérna ég mynda mér að gera þetta sem við vorum að kjósum. Þá, ég held að það sé svolítið svona feedbackið fyrir fólitunum. Þeir bara, vá, geggja, þetta er geggja. Þetta geggja að, þú veist, að, hérna, að bönnun mitt hafi áhrif og hvað þeir eru að gera í sínu frítíma sem er náttúrulega bara algjörlega krúsa latri. Rétnendaskóla og rétta frísind í Unishöf er hugmyndafræðið sem snýst um að innlega bata sammála sammlega eh er skóli er skóli þar sem leiðarljósið er barnasáttmi saman í þáuna og skólinn sem reynir að að haga öllu sínu starfi og öllum sínum reglunum og öllu sínum vinnulagi eh á þann hátt að réttenda barna sigurkríf verlega jáhslá að, að börn viti réttindi sína eru meðvitnir um þau og geta þá byrjað meiri vinningu fyrir þegar krökkunum í skóla. Rétnindaskóli er þar sem að krakkandi fá að taka þátt í skiplagningu á náminu og þau fá að ráða meira hvað þau gera og hvernig námið er og þau eru upplustar um réttnindarskóli. Rétnindaskóli í okkar huga þá erum við að læra um réttnindibarna. Við erum að fræða ykkur meira um réttnindasáttmáðan. Fyrir mér snýst þetta rá sem ekki um þróunarstarf í skóla eða veist í, í frístund, og að, að suma sameina skóla og frístund þann að þetta sé ein heild við séum öll suma þá sérstaklega það er kanskje sérstaklega mitt sjónarhorn og þegar við erum okkur að upplýna bara á suma það sem er Æ. ótrúlega fallett við hugmyndafraðina er í raun verið að fáma allt allt þetta frábæra starf sem er í ganginni og þegar á vettongi frítímas og innan skóla og setur það inn í eitthvað skuna suma rammar það og faðmar það áutúrlega fallaðan hátt. En það sem skiptir náttúrlega mestu máli er að allir, bæði starfsfólki og nefnendur, séu reglulega myndir á hvað við erum að gera. Hvernig, er, hvernig passar þetta sem er að gera núna við badnasáttanum? Hugmyndarfræðan er ákvölega mikilvæg leið í því að auka þekkingu badna og fullorinu sem starfa á ættúrangi í skóla og frýtjum á réttindum barna til þess að geta stigi fer inn í, til þess að gera börn á fullurnu meðhitaðir um að, að börn eigi réttindi og að efla alla þjónustu þessa börn eiga rétta á að fá. Við viljum hafa þetta sem hjartaði í, í í starfinu okkar. Við viljum að að, að fólk geti komi hingað upplifa öruki og, og fólk geti treyst því að að hérna, að bara mann sé ofaröllt draumurinn er sá að allir skólar, all frístaða og allar félagsmiðstar verði búin að einleða barnasáknmal og sáminu um því anna inn í kjarnan og að við getum undirbúið börn til frekar fáttaka í samfélaginu okkar mun fyrir